Ми у селі Зіньківщина, Хмельниччині, Славна воно тим, що понад 600 років тут випікають одну з найсмачніших українських ковбас – зіньківську чорну ковбасу. Майже біля кожного подвір'я є вивезка «Ковбаса, хліб». Це означає, що ви можете зайти і придбати собі цю ковбасу або хліб. Ми завітали на подвір'я родини Веселенків і йшли, як то кажуть, на запах. І одразу потрапили у свята святих коптильню, де випікається зіньківська ковбаса. Господині Валентині допомагає її сусід Андрій. Що 20 хвилин він дістає з коптильні ковбасу і поливає її свинячою кров'ю. Саме цей процес і надає продукту унікального чорного кольору. Відрізняється вона зовнішньою, тому що вона чорна, як уголь особлива. Вкусна вона в нас, печеться на дровах. Пікалася колбаска тут здавен-давен, від діда-прадіда. Рецептура залишилася та передалася. Тут не тільки в нашій хаті печаться колбаса, а по всій вулиці колбаска. Зіньківчанка Людмила Михайлівна каже, виробництво колбаси – це їхній маленький сімейний бізнес. І справа ця не з легких. Ми мусили пекти, бо тримали свині, не було збуту м'яса і так почуть-почуть по втягнулися в цей бізнес. Ну який це дуже тяжкий труд, це не позавідочніком. Ночами вставати важко, працювати. Дідусеві Анатолію, 80 років, каже, колись з дружиною також випікав зіньківську ковбасу. Дуже вона йому смакувала. Наразі, говорить, лише допомагає сусідам торгувати. Я зіньківську ковбаси не їм, Чого? бо зобів немає. Жінки розповідають, війна внесла свої корективи у сільський бізнес. Спочатку був шок і довго тривала пауза, але згодом оговталися і знову запрацювали. Під час війни трошки людей стало менше. Ціна зараз дорожча, тому що м'ясо дуже подорожало, і часник дорогий, і дрова. До війни була набагато дешевша колбаса – це була і 280, і 260 гривень, а на даний час колбаса – 300-320 гривень. Тільки мрію одне, щоб закінчилася війна. Зараз хлопці приходять до нас ковбасу. Ми, звісно, віддячуємо, як можемо. Тож, якби не вони, ми б нічого не мали. Ні бізнесу, ні, ні життя, нічого. Подорожуючі одесити завітали у зіньків, аби придбати зіньківську ковбасу. Кажуть, якось скоштували її і вподобали на все життя. М -м -м. дуже смачно. Щоб вас не боліли руки виготовляти. Голова Зіньківської тергромади Анатолій Кидись розповідає, громада активно допомагає вимушеним переселенцям та Збройним силам України. Створили благодійний фонд. За півроку війни придбали та відправили на фронт 17 автомобілів, амуніцію та домашні смаколики. У хлібі колбаса у нас це постійно, це вже як візитівка Зінькова. В свій час Зіньківська колбаса пробивала московські мури. У нас досить велика кількість жителів нашої громади, саме молодих хлопців, Находяться на пірудові, буквально сьогодні я хлопцям відправив посилку. Хлопці захотіли, розказали про жінківську колбасу. Ну вишліть ми тут пригостимо наших друзів, наших побратимів. Поки ми спілкувалися з селянами та головою, у коптильні Василенків допеклася зіньківська ковбаса або чорне золото. Так місцеві між собою називають свою гастрономічну спадщину. Фінальним акордом нашої зустрічі була демонстрація відпочинку знаменитості. Либаску ми спекли, от вона має тут пропаритися в сіні, пропарилася, а потім можна її куштувати, можна їсти. Вона неї юшечка тече і кожному по косочку отак лупаємо і куштуємо. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.